Прийшли сюди кількості там двох-трьох чоловік, аби переговорити з священником, аби він перейшов з православної церкви з УПЦ МП Московська Петрихата в православну церкву України. Нас буквально почали виштовхувати і бити в при вході церкви. Я такий самий українець, що я відношення до Росії не маю і також засуджую і Кирило патріарха. Для чого ця бійня сьогодні? Це при нас принесе користь українцям, це навпаки на руку москалям. І вони хочуть забрати нашу Домівку, по суті. Це, по суті, щоб прийшли би до вас вдома. Ми родина, ми сім'я, ми тут родилися. Наші дітки тут з малесеньких виросли. Щоб церква була українська, щоб перейшла з московського патріархату на українську. Шляхом прийняття статуту в новій редакції. Якщо заперечень немає, ставлю на голосування. Молодись, служити ворогу, служити тому, хто хоче стати нам. Для чого це? Ми... Я думаю, що війна закінчиться. Протистояння закінчиться, і тоді сідати на канонічному рівні, розбирати цю ситуацію. Про перехід я рахую це не дійсним, тому що голосувала територіальна громада, а не церковна. А релігійна громада це є вірні тої церкви, до якої вони ходять, до яку яку вони утримують своїми коштами. Вони повинні проголосувати. Якщо вони проголосують, що йдемо в ПЦУ. Ми з батьківською тут служимо, разом з людьми йдемо. Я давно рахую, що потрібно було вже зібрати ці підписи з початком війни. Ще. Тому мій підпис вже давно мав бути поставлений тут. І я так рахую, ну, я рахую ось так, щоб, ну, ми Україна, це наша держава, наша територія. Цей от храм, ми його, будемо так казати, з 90-го року потихеньку реставруємо, опікуємося ним. Ми всі православні, всі місцеві, тут чужих немає. Так як в соборі ми не хочемо, щоб підставили, потім розкричали на, на все суспільство, що тут б'ють. Ми ж воюємо з нашими ну не нього, як сказати недобрими сусідами, і чому ми маємо ходити тоді в їхню російську серпу? Віра віра слана! Ми маємо в Україні єдину помісну православну церкву України з її предстоятелем, блаженнішим митрополитом Епіфанієм. На сьогоднішній день ми маємо цю церкву, вона є канонічна, вона є самокерована, вона не керується ніким іззовні. Наративи Москви, вони працюють досить потужно, Росія, вона запускає дуже потужно пропагандистську машину, вони працюють також і через церкву.